انسان کی زندگی عجیب عجیب سلسلہ ہے اور وہی وہ نازل پیس دنیا کے اندر صرف انسان کی زندگی کو ہی موضوع بنا کے بھیجا کے ماضی کے دانشور ہو حال کے ہوں یا آنے والے جو بھی ہوں گے لمح فکریہ اور تفکر اور تدبر کا محور انسان ہی تھا انسان ہی رہے اور انسان کا ربط اس کائنات کے ساتھ کیا ہے اور اس کا ربط اور تعلق اپنے ساتھ کیا ہے اور اس کا رب اس میٹافزیکل ایگزسٹینس اس ذات کے ساتھ کیا ہے یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ آج میں اس پر بات کر رہا ہوں تو ماضی میں نہیں ہوئی تھی یا صدیوں سے انسان تلاش نہیں کر رہا کہ وہ کون ہے وٹ از دی ایکچولیسنس آف دس لائف یہ زندگی چیز کیا ہے مصائب کیا ہیں یہ دکھ کیا ہے؟ یہ تکلیف کیا ہے یہ باتیں ہمیشہ سے تھیں ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ سے لوگ اس کے اوپر مختلف ارا کے اندر مشغول بہرحال پہ جانے سے پہلے میرا آج کا مقصد بھی کوئی دلائل کے لمبی انبار لگانا نہیں ہے میں تو صرف قوم کا غم بانٹنے آیا دکھ کم کرنے آیا اور میں نے سترہ سال اس فیلڈ میں صرف لوگوں کو حوصلہ ہی دیا ہے اور ٹوٹے ہوں کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے اس کی رحمتیں بھی ہیں برکتوں سے میں اس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا غم ایک عظیم غم ہے ایک غم اتنا دائمی ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بھی بنا لیں you in this year, in this life of you, وہ غم کبھی کم کم نہیں ہوگا ہاں ہوتا رہے گا بڑھتا رہے گا کم ہوتا رہے گا لیکن انسان سے جڑا رہے گا وہ ہے اے بیمیہ کے تحت ہمیں جب جنت سے باہر کیا گیا اللہ کی قربت سے ہمیں جب دور کیا گیا اور ان جنتوں سے دور یہ غم کبھی ختم نہیں ہوا یہ خلا فطرت میں اس طرح کی رہے گی کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے اور دین میں بھی جتنا ایک سیل کر لے اور جتنا آگے بڑھ جائے مگر وہ دوری تو ایک ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ ختم ہی وہ گلیجے کی ٹھنڈک ہی جنت میں اللہ کے پاس جا کے ہوگی لیکن دنیا میں وہ صرف بذکر اللہ بکر اللہ تطمین القلوب سے ہی ختم ہوتی ہے کہ جتنا اللہ کو انسان یاد کر لے گا وہ ایک دائمی جو ہے جب سے ہم اس دنیا میں پھر اس زندگی کے اندر جو وہ زندگی کا سفر جو اللہ اخرا جکم بتون کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے نفسائے گا تو موت تک جائے گا یہ سلسلہ بھی غموں کا سلسلہ ہے تکلیفوں کا سلسلہ ہے یہ لائف از نوٹ ا واک ان پیز ان کیرٹس کی آپ